الله اول ليله اول ليله قلتها والله اقول فيها ابو حمدي محمد دان وليل دان حي يا حبيب الروح دي سماك لي مثنى انا ساكن عيونك وانت ساكن بالعيان بكل عضوان جاو في جسمي سيتلك مبنى الخير خير يا دي أخذت من قلبي مكان يا دي بحبتكم وسط قلبي لها معنى مد الكاس المحبوب باليد اليمان وخلني ذوق العسل من يدك اليمنى عسل قلبي جناه النوب وارد معربان ما حسنه لما يقع في أول المجنى أنا مظلوم في حاجة العطفك والحنان من قبل لا موت سقني وخلني تهنى اسعفني بشربة قبل تفويث الأوان شفني قريح الحب باب الحب تعبنا ليليا ونا سهران لا وقت الاذان شي عذبه تضفي اللي هي بالحاله الرعنه وخائف لا يصيب العقل في حب الجنان لا عادنا بنفع ولا انت عاد تنفعنا انت طببوا حمدي وخوفه والامان وانت حبيبي دي على قلبي ودي اتمنى اعمل فحص من داخل وريدي والبنان وباتشوف الحب لو كذبت تفحصنا اذا كذبتني بقول الله المستعان بصبر وباصابر وبالموضوع بتأنى اذا يرضيك تعذيبي وهجري والهوان باشلها في القلب ما مخلوق يسمعنا وبس الزين ما من التقي غير الزيان ونا عفيف النفس لا بخضع ولدنا انا سالك بذي سقامتك الخيزران وزينك بالانف زين نصرها الحجناء تحسس يتحسس لا حصل زله لسان شوف العواذل والصحف بيكتبوا عنا وبتبقى شريك الروح اللي طول الزمان لما يرك العظم ولا منها لفنا باب الحب ما به واسطه ولا اصلا يجي في القلب زي النار تحلقنا اذا تدخل عمر موسى مع كوفي انان يؤلفوا ما بين قلب اثنين ما طعنا فسبحان الذي سوى المحبه والحنان هذا كلام الله واحنا عليهم رجعنا وصلوا عن نبي ما ناد من مسجد ابان شفيعنا في يوم عند الله يرحمنا فصلوات الله وطلع. عليه وسلم هذه لعنة صلوات الله عليه صهير يافع فاصل صهير يا فا على فكرة أنش هذا؟ أنشهر طيب طيب انا اللي شدني يعني ما حبيت أنني أسألك حبيت أول أسمع ومن ثم أسألك يعني